El paper com a voluntària és el de, conjuntament amb el grup, que tenen una cohesió molt forta des de que jo vaig arribar, fer-los una miqueta no, d'espavilar en el tema de les activitats, es veu una miqueta més grans, no, no tenen tantes ganes de fer activitats conjuntament o no es posen d'acord de quin d'ells hauria de començar. La Rebeca és voluntària des de fa un any i mig del grup de gent gran del Casal Lambda Grup de Tardor. El seu paper és el de dinamitzadora amb un col·lectiu actiu i proactiu que ve en part de la militància de la lluita antifranquista i també de les activitats diferents de molts anys al casal. Un grup de persones que han anat passant de la joventut i l'edat adulta a fer-se grans i que tenen necessitats i inquietuds diferents i diverses. Quedem tots els dilluns, a dos quarts de set, fem el, el, el, el, el que li dèiem al baranar tots ens agafem una pasteta amb un cafè i llavors ens comença, comencem la xerrada. Depèn del dia. Hi ha gent que ve potser un dia amb un tema sobre coses que li han passat i fem comentem o em comenten les seves inquietuds o volen fer alguna activitat i em comenten què és el que volen fer. I llavors passem aquí l'estoneta fent xerradetes. La veritat és que és una cosa que... És una olla que vull molt i on pots agafar un munt de, de receptes. La seva experiència ve des de les pràctiques durant els estudis i la seva dedicació professional a la gent gran, fet que l'ajuda a detectar les necessitats del grup i de les persones que el composen. Les necessitats i demandes depèn, depèn de, cada, de cadascun d'ells. Hi ha, per exemple, algun que, que té una miqueta més de, de baixón d'autoestima, no? i vol, per exemple, comentar-m'ho individualment, també ho puc fer com assessorar psicològicament, puc assessorar sexològicament. També tenen eh, inquietuds sobre, sobre fer-se gran, sobre la sexualitat de fer-se gran, sobre què passarà, no? O sigui, en el moment que, que sigui una persona dependent, si he a una institució o he d'anar una residència, no? qualsevol tipus de de temes que, que els hi presentis els hi encantarà. La història els hi encanta, els hi encanta la música, els hi encanta qualsevol cosa que em puguin treure una mica de suc. El paper del voluntariat al grup és formar-ne part i atendre les demandes, sempre en coordinació amb l'entitat i des del compromís amb el col·lectiu. La gent gran és, és una part molt in, invisible a la societat, que és una pena perquè tots ens farem grans algun dia i que sí que mereix la pena tenir gent al costat que t'ajudi a, a no sentir-te sol i, i a sentir-te especial i no invisible. En el tema de la gent gran uh, hi ha molts prejudicis i molts estereotips que encara segueixen a la tercera edat, no? suposo per doncs, l'educació i la societat que vam viure, no, no els hi va fer fer una reflexió no? i ser més flexibles en aquest sentit. Llavors jo crec que la gent gran LGTB necessita un, uns altres uh, aspectes a, a tractar més per ells no? perquè no sentin, sobretot si tenen una homofòbia interioritzada que pot ser, que puguin treure tot aquest pes que porten dintre i poder, poder acabar no? la seva vida com ells volen sense tenir aquesta angoixa. El voluntariat amb la gent gran LGTB és un intercanvi d'experiències i en el cas del grup de tardor una inacabable font d'inquietuds, vivències diverses i activitats que es desenvolupen dins del grup, però que també es materialitzen en espais més informals. Necessitem voluntaris, que no només aquí en el Casal Lambda sinó en totes aquelles institucions que lluiten pels drets de les persones i que és molt important que no es paga amb diners, però es paga amb qualitat de vida i sobretot el teu cap i el teu cor.